ليش بدك تحرمي حالك من انك تعملي الشيء اللي بتحبيه وبيساعدك بس لاني خايفه من كلام الناس؟ لمعلوماتك الناس بعمرة ما حترضى وراح تضل تلاقي شيء محلو تحكي عنه، فلشو بدك تضحي بسعادتك؟ لشو بدك تدفني احلامك وطموحاتك؟ كرمال مين؟ اوعى واياك ترتكبي هالغلطه لانك حتندمي عليها كل عمرك، ركزي بس على حالك. نم ثقتك بنفسك لحتى توصل للسما ومشي ورا احساسك واعملي كل اللي حابة تعمليه من دون أي تردد